Da har vi fått med oss Øystein Gillie, førsteamlensis fra Universitetet i Oslo. den er en ære ha deg med i denne filmen. Du är en av gurene på dybdelæring, og det mange utgangspunkt lurer på. Hva er egentlig dybdelæring? Jag vil si att uh, dybdelæring, eller deep approach to learning, eller deeper learning, eller deep learning, som begrepet brukes på både norsk og engelsk, det har väldigt mange ulike perspektiver. På den ene siden, så kan vi godt tenke at Det er noe som i dag er blitt et ord i den offentlige debatten om fagfornyelsen. Og det er fordi at Ludvigs utvalget brukte det ordet både i sin første NOU, som har kunnskapsrådlaget, og i sluttrapporten sin. Og i tillegg så er begreppet centralt, både i de dokumenten som kommer nå, knyttet til selve fagfornyelsen, og det er selvfølgelig også i Stortingsmelding 28. Men når Ludvigsen-utvalget altså bruker dette begrepet dybdelæring, så har de et stort nasjonalt og internasjonalt forskningsarbeid bak sig. Og særlig i internasjonalt sammenheng, så finnes det flere ulike tilnærminger til dybdelæring. Noen av de er ganske kognitivt orientert, de er opptatt av hvordan eleven skaper mening som individ, og andre er mer sosiokulturelt orientert. De er opptatt av hvordan et læringsmiljø kan skapes og orkestreres, hvis man vil bruke det ordet, for å skape god samhandling mellom elever som kan føre til dyddelæring. Så finnes det også selvfølgelig mange andre perspektiver, og mange ønsker å låne begrepet dyddelæring innenfor sitt eget forståelse av både skolutveckling og læring, og da ligner dybdelæringsbegrepet väldigt mye på det vi känner som 21st century skills, altså 21. århundreferdigheter. Men den versjonen av det er ikke det som står i den norske versjonen av fagfornyelsen, for den bygger primært på tre dokumenter, och det kan være fint å det ene er How People Learn-rapporten, som Bransport er førsteforfatter på, og så kom vi i 2000. Og så kom i en ny version i 2018, som du lett finner vi å google How People Learn 2. Så er det rapporten fra Pellegrino og Hilton, som altså er en stor rapport som sammenligner 21. århundrets ferdigheter og ulike rammeverk som finnes der, og ser det opp imot dybdelæring. Og så er det, for det tredje, en väldigt viktig bok som heter The Handbook of Learning Sciences redigerad av Keith Sawyer och vår introduktionskapitel, ni ett den tabellen många där har sett, ytanlärning, dyddelärning, den finner ni i kunskapsgrundlage till utvecklingsutvalget en 2014. Så kort uppsummert. Dyddelärning er en internationell samling og en forskningssamling väldigt mycket forskellig. Ludvigsutvalget hviler på særlig de tre hoveddokumentene jeg nå har beskrevet, og setter det sammen og skaper så en utdanningspolitisk definisjon. En definisjon som man kan bruke i fagfornøyelsesarbeid, og som lærere i særlig grad kan se på ved å arbeide med fagene sine på ulike nivåer i skolen, og ikke minst med det profesjonsfellesskapet de har, for det er enkel som er nødt til å arbeide med dette begrepet, for at det skal gi mening for dem, men helst da basert på det vitenskapelige grunnlaget som Ludvigsenutvalget tok til den norske sammenhengen som vår fagfornyelse er. Men det mange lurer på da, Øystein, det er hvorfor er dydelæring viktig? Mm. Jag tror att det är vanskligt att se for seg eh att någon lärare syns att överfladslärning är jätteviktigt. Men samtidigt så kan jag kanske se si att överfladslärning också har något väsentligt. Och då ska jag gå lite bak till til det jag allra redan sagt om, nämligen hur man kan förstå läring i det hela tatt. Noe av det viktigaste med att nettop införa djupinlärning i kontexten av den norska fagfördelelsen. Det dreier seg om å sette fokus på hva vi vet fra læringsforskningen som er viktig for at elevene skal lære godt. Og på mange måter, og dersom man ser den engelske delen på dybdelæring, så heter det rett og slett Findings from Cognitive Science. Og det betyr at kunnskapsgrunnlaget knyttet til dybdelæring i stor grad løfter fram det vi vet fra læringsforskningen og sier at dette her fører til dyp læring. Den type overflatelæring, som står i den tabellen som jeg henviser til i sted, som dere finner i kunnskapsgrunnlaget NOU 2014, den har en beskrivelse av overflatelæring, som er slik at få lærere sier att dette här er noe vi gjerne vil ha. Jeg vil godt si at i norske klasserom så har det vært mye av det som man kaller instruksjonisme, altså Læreren har gitt noen instrukser, forklart noen begreper, gitt noen fakta. Og så har problemet vært at det er vanskelig for elevene å sette disse faktaene i en samling, forstå disse enkelte elementene i faget som en del av faget, nettopp fordi det har vært så mye av det. Og derfor er et viktig element i fagfornyelsen at vi rett og slett skal ha mindre stofftrengsel, og at vi skal ner det viktigste i hvert fag, det vi kaller kjerneelementer i norsk skole. Hvorfor er dubbelæring viktig? Jo, dubbelæring er viktig, fordi det i debatten om fagfornyelsen kan skape en større bevisstgjøring om hva som er god læring, og forankre dette forskningsmessig, og så skal selve fagfornyelsen med en slags rydding i de ulike planene skape en mulighet for at det kan skje med dødlæring i norsk skole. Men for at det skal skje læring, så må altså elever ha noen faktakunnskaper. De må forstå den som en del av faget, og så må de både i faget, men kanske sammen med andre fag, og i kjente og ukjente sammenhenger, kunne arbeide med kunnskap på en sånn måte at de opparbeider kompetansen, som er i tråd med kompetansemålene i hvert fag. Men stemmer, det mange lure på da. Det er hvordan en lærer kan rettelegge for dybdlæring i egen undervisning. Og dette er det viktigste spørsmålet. For meg fagfornyelsen så er det jo et mål om å få til mer ut i vei. Og tilrettelegging, det er jo forbedringsevne undervisningen. Og i selve forbedringsen av undervisningen så er det ekstremt viktig at lærere arbeider sammen med andre lærere, det er naturlig å samarbeide med. Et helt centralt element i fagfordrelsen, som jeg allerede har vært inne på, er altså stofftrengselen må bort, og vi må finne ut hva er det viktigste i fagene. Det kan man få innspill på genom å se på kjernelementene. Men vart lærerteam, det profesjonelle læringsfellesskapet, medlem lärare på varje skola är nödt till att sätta sig med och tänke vad är det i dette faget som kan jobbes med också i ett annat fagl. Jag säger inte med det at alle skolor nå ska ha arbete på tvärs av fag eller bara fler fagliga Men det är helt essentiellt för att kunna förstå sammankingen av den kunskapen du upparbetar i ett fag och se på hur den har en relevans i ett annat fag. Og for å få til det, så må lærerne altså ikke bare bo i sin egen læreplan, men de må snakke med andre som har andre fagplaner, men felles elever. Dette har lærere gjort i mange, mange år, og mitt inntrykk er att extremt mange skoler er blitt mye flinkere på dette. Men tilretteleggingen må alltså være kollektiv, og det betyr ikke automatisk at du får til dubbelæring, men du lägger större muligheter for å få til dødbeværing for flest mulig elever, dersom det finnes et kollektivt godt profesjonsfølgeskap på den enkelte skola som jobber med fagplanene vi har fått i fagfunnelsen.